سؤال يقول أختي بتقول بأن معمول لها عمل من عشر سنين وبتحس أن الشياطين يعني بتحس أن معها في الفراش أحد تشعر أن أحدا معها في فراشها وهي يعني يستشكل عليها هذا مع أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال في شهر رمضان تغل فيه مردة الشياطين تصفد فيه مردة الجن والشياطين أو تغل هذا وارد أيضا فيتقول كيف ذلك؟ وهي تستشعر بالفعل أن أحدا يشاركها فراشها تقصد غير زوجها والجواب من أهل العلم من قال في رواية النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة في لفظ مسلم فتحت أبواب الرحمة وصفدت الشياطين في روايه الترمذي وصفدت مرده الجن والشياطين وصفدت مرده الجن والشياطين فمن اهل علم من قال تصفد المرده تصفدوا المرده ولا تصفدوا كل الشياطين ثم من اهل علم من قال لا بل تصفدوا كل الشياطين بل تصفدوا كل الشياطين في رمضان بفضل الله تبارك وتعالى اذا فلماذا تقع المعاصي ولماذا تقع الذنوب هذا على الراجح والله تعالى اعلم انه بسبب النفس الاماره إن النفس لأمارة بالسوء ثم الهوى أسباب كثيرة إن ابتليت بأربع ما سلطوا علي إلا لشقوتي وعنائي إبليس والدنيا ونفسي والهوى كيف الخلاص وكلهم أعدائي ثم قد تستشعر الأخت المسحورة والسحر وارد لا ننكره بنص القرآن والسنة قد تستشعر ويتهيأ لها شيئا ليس موجودا في الحقيقة لان السحر انواع كما ذكرت قبل ذلك سحر حقيقي سحر حقيقي وهذا السحر قليل جدا النوع الحقيقي قليل جدا كما قال محققنا من علمائنا لان الساحر الحقيقية الحقيقي لا يصل الى ما يصل اليه الا اذا ازداد كفرا بالله وعباده للشيطان فكلما ازداد كفرا بالله وازداد عباده للشيطان ازداد الشيطان له طاعه وامتثالا لما يطلبه من أو, أو لما يريده آه السحر التخييلي السحر التخيلي وهو من جنس سحرة فرعون لأنهم حين ألقوا آه حبالهم وعصيهم ما تحولت الحبال والعصي في الحقيقة إلى ثعابين وإنما سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم ولذلك يقول الله تبارك وتعالى في شأن نبي الله موسى فخيل إليه من سحرهم أنها تسعى ولذلك حين القى نبي الله موسى العصا وتحولت الى ثعبان حقيقي كان اول من خرب السجود لله رب موسى وهارون هم السحره لانهم يعلمون يقينا يعلمون يقينا انه لا يمكن على الاطلاق ان تتحول العصا بالسحر الى ثعبان حقيقي وانما هذا من قبيل الاعجاز من قبيل المعجزه وهي الشيء الخارق للقوانين وللنواميس التي أودع الله تبارك وتعالى الكون ولذلك كان السحرة أول من خر ساجدا لله تبارك وتعالى لرب موسى وهارون وقالوا قولتهم الجميلة لفرعون قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إلى آخر الآيات قسم ثالث يضيفه بعض أهل العلم للسحر من باب المجاز ألا هو سحر الشعوذة والدجل وهذا ليس سحرا لا حقيقيا ولا تخيليا، انما هذا من باب الدجل ومن باب الشعوذه، ومن ثم فمن يسمي هذا القسم سحرا انما يسميه سحرا من باب المجاز، الشاهد انه قد يعني تتخيل الاخت او تتوهم ان شيئا قد يستشعر ذلك الانسان وهو نائم، يعني قد يستشعر الانسان في النوم وقد يرى بالفعل في النوم أنه يعني رأى أشياء وفعل به أشياء وفعل هو أشياء وهكذا هذا وارد في النوم فالرؤية من الرحمن والحلم من الشيطان ثم يبقى قسم ثالث ألا هو حديث النفس ألا هو حديث النفس قد تنام الأخت وقد شغلت نفسها بأمور معينة فترى في الرؤية الشاهد يعني أرجو من أختنا هذه أن تحرص على مالي أولا أن تقرأ سورة البقرة كل ثلاث ليال مر لقوله عليه الصلاة والسلام ما قرأت سورة البقرة في بيت إلا وطردت منه الجن والشياطين وقال صلى الله عليه وآله وسلم خذ البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطل يعني السحره، يبقى قراءة سورة البقرة، اثنين، قراءة آية الكرسي لا قرأها يعني مسلم بليل إلا ولا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح، ومن قرأ بالنهار لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يمسي، قراءة آية الكرسي، قراءة الآيتين الكريمتين من أواخر سورة البقرة من أول قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي إلى آخر السورة، من قرأ آيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتا أي من كل شر وسوء، رابعاً قراءة سورة الإخلاص قل والله أحد، قراءة سورة الفلق قل أعوذ رب الفلق، قراءة سورة الناس قل أعوذ رب الناس. فلتحافظ الأخت على هذه الآيات وعلى هذه الرقية ثم عليها أن تنفث بالفاتحة أن تنفث بالفاتحة وبالمعوذات قل والله أحد والفلق والناس على نفسها كل ليلة يعني تجمع كفيها وتقرأ وتنفخ يعني تقرأ الآية تنفخ هكذا بدون تفل وتمسح على رأسها وجسدها ثم بعد ذلك أقول أعظم دواء أعظم دواء للحفظ بفضل الله تبارك وتعالى أو للوقاية من السحر أو من المس تحقيق التوحيد تحقيق العبودية لله جل وعلا لان الله تبارك وتعالى قال للشيطان ان عبادي ليس لك عليهم سلطان فتحقيق العبوديه لله جل وعلا وتحقيق التوحيد لكن مش كل ما تشعر الاخت بألم في راسها او اللي عاوزه تخلف او اللي خايفه زوجها يتزوج عليها الى غير ذلك نم نذهب الى السحره نذهب الى الكذابين والى الدجالين فهذا لا جوز ويجب على الأخت الفاضلة أن تحقق وأن تجدد إيمانها وأن تجرد توحيدها لله وأن تعلم أقينا أن الضر والنفع لا يملكه أحد على وجه الأرض إنما هو بيد الله تبارك وتعالى قال جل وعلا وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وأسأل الله في هذه الساعة أن يرفع عنها البلاء وأن يشفيها وأن يشفي مرضانا مرضى المسلمين إنه ولي ذلك والقادر عليه